قصص غريبه ومخلوقات عجيبه وكائنات اقرب للخيال كل هذا تم اختصاره على الشبكه العنكبوتيه بحروف ثلاث نشرت على مدار الاعوام العشر الماضيه على شكل مقالات اظهرت امورا عجيبه ومخلوقات غريبه ولكن باسلوب علمي رصين دمج بين الواقع والخيال فأنتج فيما بعد وهماً تحول لخوف عرف عالمياً باسم سي بي إذا سألك شخص عن تلك المنظمة قل له هذه الأسطر الثلاث ولكن إذا أردت معرفة القصة الكاملة فالكلام هنا يكتب بعيداً عن الوهم والخيال ما هي حقيقة المنظمة السرية SCB؟ وكيف ظهرت وما هي قصتها؟ وما حقيقة المخلوقات التي دار حولها الكثير من الكلام بين الواقع والخيال؟ والسؤال الذي يطرحه أي عاقل فطن ما هي أهدافها ومن يقف وراءها؟ سنفتح في هذا الوثائقي تحقيقاً بات واحداً من أكثر القضايا الشائكة في العصر الحديث وسنسلط الضوء على جانب احدث في قلوب الكثير من الناس للاسف رعبا عالميا من وهم وخيال لنروي لكم حقيقه المنظمه الخامسه وقصه الوهم الجديد ظهرت منظمه الاس بي نتيجه تسريبات عمليه عام 1964 التي سنكشفها لكم في نهايه هذا الوثائقي ظهرت على انها مؤسسه حكوميه تعمل بالخفاء خارج نطاق القانون ولكنها وفي نفس الوقت تدعم سراً من حكومات العالم الكبرى الهدف منها هو إمساك واحتواء الكيانات الغامضة والمخلوقات العجيبة الخارقة للطبيعة والشاذه ضمن إطار مختبرات خاصة لدراستها وحماية العالم منها وأعلنت أن الهدف من هذا الكيان يتمحور في ثلاث عناصر رئيسية أولا التأمين تقوم المؤسسة بملاحقة هذه الكيانات الخارقة التي تسميها سكيبس اختصارا من اسم المنظمة واحتوائها ومن ثم تأمينها في مناطق شديدة الحراسة لمنع وقوعها في أيدي منافسيها أو خروجها عن السيطرة ثانيا الاحتواء تقوم المنظمة باحتواء جميع المخلوقات الغريبة التي تم تأمينها والسيطرة عليها لمنع خروجها للعامة كما أنها تمنع نشر أي معلومات أو صور عنها تحت أي ظرف ثالثاً وأخيراً الحماية تحمي المنظمة المجتمع البشري من تهديدات هذه الحالات الشاذة حتى يحين الوقت الذي يتم فيها فهمها تماماً أو استنباط نظريات علمية جديدة بناء على خصائصها وسلوكها وقد تقوم المؤسسة بتحييد أو قتل تلك المخلوقات كخيار أخير إذا تم اعتماد على أنها خطيرة للغاية ولا يمكن احتواؤها تعمل المنظمة بمنتهى السرية وتفرض على جميع موظفيها مراعاة مستويات التصريح الأمني وتقوم باستجواب الأفراد الذين ينتهكون البروتوكولات الأمنية وإخضاعهم لإجراءات تأديبية والسبب في ذلك لأنها تحتفظ بقاعدة بيانات واسعة من المعلومات المتعلقة بشهادات وأنباء سرية عن مخلوقات وكيانات غريبة تتطلب مستويات عالية للاحتواء تسمى تلك الكيانات باسم السكيبس وتحتوي قاعدة بيانات المنظمه على ملخصات لهذه الحالات الشاذه واجراءات معقده للحفاظ عليها وتتخذ هذه الحالات الشاذه اشكالا عديده، فمن الممكن ان تكون كائنا حي او كيانا مادي او موقعا او ظاهره قائمه بذاتها، وليس مخلوقات فقط كما يروج الان. يتم تصنيف هذه الحالات في واحده من فئات متعدده، واطلاق ارقام تعريفيه عليها، كسكبس واحد وسكبس 11 و300 وهكذا، ومن ثم تضمن في واحده من عدد لا يحصى من المرافق الامنيه للمنظمه. أو احتوائها في الموقع نفسه الذي تم اكتشافها فيه إذا اعتبر النقل غير ممكن هناك ست فئات رئيسية يتم احتواء الحالات الغريبة بداخلها الفئة الأولى الحالات الآمنة تضم هذه الفئة الكائنات والظواهر التي قامت المنظمة بدراستها دراسة كافية على أنها آمنة ولا تشكل تهديدا على البشر أي إذا وضع أي شخص بمفرده معها لن يكون هناك أي خطر عليه ومع ذلك يجب مراعاة عدم إطلاقها لأن تفاعلها مع العالم الخارجي قد يشكل تهديدا وكمثالا على هذه الحالة سكيبس رقم 38 وهو كيان على شكل شجرة وجد في نيويورك يقوم باستنساخ أي شيء يلامسه مهما كان ومن ثم يموت المستنسخ في غضون إسبوعين فقط وهو في حالة التخمر الفئة الثانية إكلد وهي الفئة التي تضم حالات خارقة أكثر تعقيدا وذكاء ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها لذلك لا يمكن إدراجها في الفئة الآمنة بل تتطلب إجراءات أكبر لاحتوائها وفهمها لتحديد مصيرها بعد ذلك وكمثال عليه السكيبس رقم 2 الذي عثر عليه في قرية بالبرتغال يقوم بإصدار إشعاع وله طبيعة وبعد خاص بشكل شاذ وغير مفهوم وعندما علمت المنظمة بوجوده أرسلت فريقا كاملا بقيادة الجنرال مول هاوسن. وتم تصنيفه من المرتبة الرابعة وبعدها قامت المنظمة بالتخلص من جميع الشهود ونقل هذا الكيان لاحتواء خاص تحت إشراف المؤسسة العليا الفئة الثالثة كتر تعد الاسكيبس من فئة كتر حالات شاذة يصعب احتواؤها بشكل متسق أو موثوق، وغالبا ما تكون إجراءات الاحتواء واسعة النطاق ومعقدة بسبب عدم وجود فهم قوي لهذه الحالات الشاذة والافتقار إلى التقنية اللازمة لاحتوائها أو مواجهتها بشكل صحيح وكمثال عليه الاسكيبس رقم 106 وهو مخلوق شبيه بالإنسان المسن أو الجثة المتحللة حركته بطيئة بعض الشيء ويستطيع الثبات بدون تحرك لأيام طويلة وهو ينتظر فريسته وعند الإمساك بها يهاجم الأعضاء الرئيسية لشل حركتها ومن ثم يأخذها لبعد مظلم لتعود بشكل شبه متحلل الفئة الرابعة ثوميال تعد كيانات من هذه الفئة حالات شاذة وقوية جداً تستخدمها المؤسسة على وجه التحديد لاحتواء الحالات الأخرى ويتم تصنيفها على أعلى مستويات المنظمة كما أن موقعها ووظائفها وحالتها الحالية معروفة فقط لعدد قليل من موظفي المؤسسة خارج مجلس أو خمسة وكمثال على ذلك يتم احتواء الاسكيبس 106 بكيان ثوميال شديد القوة وهناك أنواع عديدة أخرى ذات طبيعة غير مفهومة مثل الاسكيبس 2003 الذي يقوم بنقل كائن مادي من وإلى مكان آخر وببعد زمني مجهول الفئة الخامسة الكيان المحايد وهي الفئة التي تم تدميرها أو فقدان القوة الغريبة فيها وأصبحت شيئا طبيعيا وكمثال عليه السكيبس رقم 1975 وهو منزل مهدم يمتد على شكل كهف إلى أعماق الأرض تم إغلاق هذا المنفذ بعد اكتشافه وبشكل مجهول ليصبح كائنا محايدا الفئة السادسة أبوليون تعد الاسكيبس من كيانات أبوليون حالات شاذة شديدة الخطورة ولا يمكن احتواؤها وأن انطلاق مثل هذه الحالات ينذر بتهديدات نهاية العالم وتنتمي إلى الفئة كاي وتتطلب جهدا شبه مستحيل من المؤسسة للتعامل معها وكمثال عليه الاسكيبس رقم 5391 وهو كيان غريب لديه القدرة على تدمير نطاق واسع ويعد من الكيانات شديدة الخطورة على العالم الفئة السابعة أرشون تعد الاسكيبس من فئة أرشون حالات شاذة يمكن احتواؤها نظريا ولكن من الأفضل تركها بدون احتواء لأنها من الممكن أن تسبب أضرارا إذا ما تم احتواؤها. وكمثال عليها الاسكيبس رقم 4778 وهو نوع شاذ من الحيتان الحدباء شمال المحيط الهادئ. تمتلك خطوطا بيولوجية غير موجودة في أي نوع آخر. ويفضل عدم احتوائها لأنه يعتقد أن لها مهاما خاصة في البحار. بعد هذا الاعلان انتشر في الانترنت والديب ويب العديد من القصص والمشاهدات وقد اثارت الكثير من الجدل في العالم واضطرت المنظمة بالتنسيق والضغط من اللجنة القضائية الامريكية والمؤسسة التي قامت بانشائها بنشر بيان عام على موقعها الرسمي يعرف ماهية المنظمة حيث جاء البيان كالاتي منظمة SCB هي مؤسسة تقوم على الأعمال الكتابية الإبداعية والخيالية فقط وجميع الكيانات المذكورة في الموقع هي من وحي الخيال وليست حقيقية بما في ذلك أكثر من ستة آلاف تقرير عن كيانات السكيبس. تتم إضافة مقالات جديدة بشكل مستمر وتحتوي المنظمة على ما يقرب من أربعة آلاف قصة قصيرة يشار إليها باسم حكايات المؤسسة وجميعها تم كتابتها بطريقة مؤثرة ومقنعة جدا فقد أشادت الصحفية جافيا بيكر وايتلو في صحيفة ديلي دوت بأصالة وقوة تقارير منظمة SCB ووصفتها بأنها أكثر اكثر كتابات الرعب اقناعا بشكل فريد على الانترنت وما يزيد من الرعب هو الاسلوب البراغماتي بما فيه من تفاصيل دقيقه تؤثر على القارئ وبشكل باطني بعد ما عرفنا لكم مفهوم هذه المنظمه ياتي هنا السؤال الاهم ما قصتها وهدفها وهل هي حقيقيه الجواب ببساطة هي منظمة لغسيل الحقائق والمعلومات ولكن بأسلوب ماكر جدا تهدف إلى طرح قصص كاذبة من الخيال الفكري لغسل وإخفاء الحقيقة السرية التي تم تسريبها في السابق لفهم قصتها وحقيقتها والهدف منها يجب أن نعود بالزمن إلى مطلع ستينيات القرن الماضي بالعودة إلى أوائل الستينيات عندما كانت الأفكار حول الحرب الباردة في طليعة أذهان الجميع سعى كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة إلى تحقيق مزايا لتغيير قواعد اللعبة وبشكل عميق فقد سعت أمريكا إلى تطوير الترسانة النووية وجعلها فتاكة ولكن الروس كان لديهم نهج مختلف فتوجه القادة في الكريملن إلى الأبحاث الجينية والهندسة الوراثية بما في ذلك أبحاث تقنية محرمة فائقة السرية في محاولة لتسخير هذه الأمور لاستخدامها كسلاح سري سيقلب موازين القوى وفي نفس الوقت اعتمد الاتحاد السوفيتي نهج التجسس على الولايات المتحدة فيما يخص ابتكارات الصواعق الكهربائية وتجارب النقل الآني التي ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي على يد تسلا وتجارب أينشتاين فقرر قادة الروس إرسال عدد كبير من الجواسيس إلى الولايات المتحدة فوقع أربعة منهم في قبضة الأمريكيين وتم استجوابهم بوحشية أدى في نهاية المطاف إلى نقل أسرار ثلاثة منهم إلى القبر وأما الجاسوس الرابع فاعترف للأمريكيين بكل ما يريدون ومن خلال المعلومات التي استخلصوها منه علموا أن الاتحاد السوفيتي يقوم بأبحاث سرية خطيرة بدون اخطار الكونغرس فأمر الرئيس الأمريكي جون كينيدي وكالة المخابرات المركزية بفعل كل ما يلزم لتدمير برنامج الغموض الروسي وجلب تلك الأبحاث لمنفعة بلده تمت دراسة الموقع على مدار ثلاث سنوات وفي عام 1964 تم تنفيذ العملية بقيادة ليندون جونسون تم اختراق الأراضي الروسية باحتيال على أنها بعثة تجريبية وبعد ذلك تم التسلل إلى القاعدة الروسية للأبحاث السرية وقطعوا الاتصال عليها وخلال ساعات قليله تم اقتحام المنشاه ووضعها تحت سيطره وكاله المخابرات المركزيه وكان هذا الاقتحام مساله وقت فقط قبل ان يرسل الروس لواء من الجيش لاستعاده المبنى فقام الامريكيون بمصادره جميع تلك الابحاث ونقل كل شيء ذا قيمه الى اسطول طائرات الشحن وغادرت الطائرات القاعده الى جنوب اسيا وذكرت التقارير بعد ذلك أن جميع ما تم مصادرته من القاعدة الروسية تم نقله إلى موقع أسود في غرب الولايات المتحدة وبالبحث عن هذا الموقع وجدنا أنه يقع تحديدا في ولاية نيفادا وفي ذلك الوقت كان هناك رقعة تسمى بالمنشأة الجديدة على الأراضي الأمريكية عرفت آنذاك بالمشروع الجديد رقم واحد وخمسين والتي تعرف الآن في العالم باسم المنطقة المحظورة واحد وخمسين بعد تلك الحادثة صدرت أوامر من الدولة العميقة إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بإنشاء فرع جديد داخل المنطقة واحد وخمسين عرف باسم تي اس سي والذي يعني الاحتواء السري للغاية واصبحت تلك المنظمه اسما محرما عن الاخبار والعالم وظل الامر طي الكتمان على مدار ثلاثين عام الى منتصف التسعينيات إلى أن تم تسريب صور لتجارب علمية قذرة تجرى على البشر المحكوم عليهم بالإعدام داخل المنطقة المحظورة وأظهرت صور أخرى تقنيات فائقة لا يعرف الهدف منها تم ترميز هذه الكائنات والتقنيات سي SCB وهو نفس اسم المنظمة وبعد ذلك نمت القصص الطويلة على مدار سنوات عديدة إلى أن أصبح الأمر بمثابة الحقيقة لدى أغلب الناس فتح. تحركت وكالة السي آي أي لكبح هذا الأمر، ولكن ليس بالقوة، وإنما بتنفيذ استراتيجية عرفت باسم الطائر الساخر. وبالفعل، في عام 2008 ظهر موقع لاسم منظمة عرفت بالأس بي، وبتقنية الطائر الساخر تم ملء الموقع بالترهات والقصص الخيالية. وفي نفس الوقت، تم استخدام أسلوب علمي رصين وباطني برغماتي يؤثر على القارئ. والهدف من ذلك أمران الأول غسل الحقيقة بقصص سخيفة لا يصدقها عاقل وبهذا يتم إنساء الناس حقيقة منظمة السي بي. والأمر الثاني إبعاد اسم الكيان عن المنطقة 51 وتحويل اسم المنظمة إلى منظمة للخيال العلمي وبهذا أي شخص يسمع عن اسم المنظمة ويبحث عنها سيجدها مليئة بالقصص الخرافية ولكن باسلوب علمي وسيقول في نفسه هذا هو السبب الذي جعل الناس تصدق ذلك وهنا تم غسل حقيقة المنظمة وبالكامل ومن أجل نشر هذا الأمر وبشكل أكبر تم ترخيص استخدام جميع القصص الخيالية والكاذبة وتوفير الموقع بأكثر من عشر لغات عالمية وفي نهاية المطاف تم تحويل أذهان الناس من الأمر الحقيقي إلى الكذب والتضليل وهو نهج استخدمته القوات الخاصة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي أي إعطاء معلومات سخيفة من أجل تحريضك لتكذيب أي معلومة حقيقية قد تسرب بعد ذلك من داخل المنطقة 51 أو أي مؤسسة سرية أخرى إنما حدث عام 1964 تماماً مثل ما وقع في عام 1946 في عملية الوثب العالي عندما أسرت القوات الأمريكية علماء النازيين وكمية كبيرة من المخططات والتقنيات الفائقة أسس على إثرها وكالة ناسا والأمر الذي لا يعلمه الناس أن وكالة ناسا تعمل بنفس أسلوب الخيال العلمي لمنظمة الـ بي ولكن الفارق هنا أنه أكثر من 80% من سكان عالم ما يزالون يعتبرونها حقيقة